No vidro anterior fixemos unha anaquiño de tea que era o tafetán, o ligamento que tiña como patrón dous fíos de trama e dous fíos de urdimen. Este ligamento é o que temos aquí xa feito. Este ascensor era para subir un dos lizos que aprendimos a facer. Agora, o que imos facer é un segundo ligamento moi coñecido, é o ligamento de sarga. Este ligamento emperegase, por exemplo, nos pantalons vaqueiros. Imos deixear este tecido aquí, pero imos comenzar cunha sarga. Para iso xa non nos vale este extensor de lizos que temos aquí, así que temos que cortalo. Cortamos. E imos comenzar a facer un novo separador de lizo, pero primeiro imos estudar como é o noso ligamento. Imos estudar como sería o primeiro lizo, correspondente á primeira fila. O primeiro lizo será a disposición de fíos de urdime que teñen que estar por enriba da trama. Neste caso, a trama estará por enriba, por debaixo, por enriba, por debaixo, por debaixo. Así que imos coñe esta separación que temos aquí. Por enriba, tomo, to deixo, deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo, deixo. deixo, tomo, deixo, deixo, deixo. Se vos fixeades, é un patrón que teña unha repetición de tres. Por tanto, para poder repetirse completo nun tecido, a urdime terá que ter un número de fíos múltiplo de tres. Eu escollín 12 fíos que é múltiplo de tres. Se teño entón 12 fíos e un patrón de tres urdimes, o ligamento vais a repetir, 12 dividido entre 3, 4 veces. Este é o primeiro lizo, así que collo un separador e alzando xatería a miña primeira calada. Vou deixar deixear separada aí arriba e vou empezar a facer a segunda calada. Deixo unha marca aquí para que saibamos que calada estamos a facer. E agora, neste caso a primeira urdime está Por encima, deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo, deixo, tomo, deixo. Sempre me vai quedar neste caso a primeira por enriba, despós por debaixo, por enriba, por debaixo, E volvemos a repetir o patrón, porque o inicio do novo patrón. Por debaixo, dúas por en enriba, esta é a segunda das caladas. Así que lle colocamos outro separador. E este segundo separador corresponde á segunda calada. E agora vamos facer o terceiro. Neste terceiro vou a ter dous fíos de urdipo por debaixo, un por arriba, dous por debaixo, un por arriba, debaixo, arriba, debaixo, arriba. Esta é a terceira calada do meu patrón. Colocamos o separador e xa temos os tres separadores. Como vos dixen antes, non podo tecer ningo o primeiro, ningo o segundo. Solo podero tecer o primeiro aquí. Por tanto, para poder tecer estas tres caladas, preciso facer ascensores de lizo. Así que vou facer un ascensor de lizo aquí e outro aquí. E repito mesmo que no vídeo anterior para facer os ascensores, vou ter que facer aquí un, pero poderia facer varios se a miñor dime fose máis grande. Así que ímos comezar cun separador de lizo para a terceira calada, collamos un fío de algo máis de metro e medio, e empezamos a facer o noso ascensor. Para ver como se fai detalladamente podes consultar o primeiro dos vídeos. Notamos. se arrematamos o ascensor de lizo. Este é o primeiro, este o segundo, e este o terceiro. Vou indicar que este ascensor de fío con fío vermello para indicar que este a terceira calada. Así que, Imos facer outro con outra cor para non confundirnos ou non facer de branco. Repetimos o proceso. Matamos, asegurámonos de que queda ben feito. E agora imos repasar o que temos. Este é o segundo, fixe un ascensor, da terceira en vermello Este segundo voulle colocar un fío branco e xa teño a secuencia completa. Quito os separadores porque xa non os preciso e o que vou facer agora é empezar a tecer. Onde rematamos de tecer o tafetán antes, agora imos comenzar co tecido de sarga. Imos comenzar a tecer entón a sarga. Comenzamos pola primeira fila. Collo o primeiro separador. E podo levantalo porque teño ascensores. Os ascensores non apretan o fío. E podemos levantar perfectamente. Levanto primeiro e podemos velo que hai espazo para pasar a nosa lanzadeira. Por aquí. E acabo de rematar a primeira calada. Como baño dunta fetán esta primeira calada se me desfixe un pouquinho. Por non arranxar un pouco a camán. Aí. E agora... Tenía que pasar a segunda calada, a branca. Así que levanto o lizo branco, coloco o separador, alzo e paso a miña lanzadeira. Agora tócame. Peiteo. Agora tócame o segundo ascensor. Levanto. e paso a miña lanzadeira por debaixo coloco peiteo como fixen a última volvemos a primeira a esta alzo paso a miña lanzadeira Peteo, separo, segunda volta. Levanto o ascensor branco, pasamos o separador, alzo, paso a miña lanzadeira. Peteo con outro separador. Quito o separador, ascensor vermello levanto, paso un separador, alzo, paso a lanzadeira, peiteo e imos novamente coa primeira calada. Alzo, alzo, paso a lazadeira, la peiteo para que quede uniforme. Agora apenas estamos peiteando porque nos interesa que se vexan ben as diferencias entre as diferentes caladas. Segunda fila, ascensor branco, levanto. Alzo pasamos lanzadeira, peiteamos tercera calada, ascensor permllo, Alzo separador Alzo, Paso a lanzadeira. Peiteo. E volvemos a comenzar. Comezo polo primeiro. Alzo. Paso a lanzadeira. Peiteo. Segunda fila, ascensor blanco, separo, alzo, paso a lanzadeira, peiteo. Terceira fila, levanto o ascensor vermello alzo. Paso a lanzadeira. E así podo continuar facendo o meu tecido de sarga. Vedes que este tecido este tecido que amosamos aquí é diagonal, igual que o patrón do meu vaqueiro. Trama diagonal. O tafetán era tomo deixo, tomo deixo, tomo deixo. Neste anaco é un pouco máis apretado, esa é a diferenciada. E aquí é diagonal. Me dá a configuración da trama. Aí. E vais repetindo o longo de toda a ordem. Neste caso, teño unha sarga. Esta sarga vou unha tecer empregando tres lizos. Esta o primeiro lizo, este. O segundo lizo, o que se levanta co ascensor branco. Así. E o terceiro lizo, o que se levanta mediante o ascensor vermello. Lembramos que nun téa real estes lizos levántanse con pedais. Portanto, para construir unha sarga, eu precisarei un tear que teña tres lizos. 1, 2 e 3.